السلام علیکم ایوری آون کیا حال چال ہے صاحب خرید سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہم جا رہے ہیں آؤٹ آف ڈور وزٹ پہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اچھی اچھی چیزیں دکھائیں گے ٹور پہ جا رہے ہیں باہر تو آپ کو باہر کا ماحول دکھائیں گے یہاں افریقہ کا दीजी. کیا چیزیں ہیں یہاں پہ پارک میں دکھائیں گے کہ کیا, کیا کیا چیزیں ہیں <tip> یہ جی اسکورٹی ہے ہماری کمپنی کی یہ سکورٹی کھڑی ہوئی ہے تو جی دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم باہر میں روڈ پہ چلے گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کے گھر بنے ہوئے ایسے یہ گھر بناتے ہیں افریقہ میں کیونکہ یہاں پہ بارشیں بہت ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا جو ہاؤس ایسے تیار کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر میں ان شاء اللہ پہنچ گے ہم اپنے مقام پہ جہاں پہ جا رہے ہیں چالیس پینتالیس منٹ کا سفر ہے پھر وہاں کا محول آپ کو دکھائیں گے اب یہ راستے میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں ان لوگوں کے گھار بنے ہوئے ہیں روڑوں کے ساتھ سے یہ گزر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بہت اچھا ماحول ہے موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے ماشاء آج کا تو جی ہم ابھی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اس شہر میں یہاں سے ہم شوق وغیرہ کریں گے کھانے پینے کا سامان لیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں کے بہت غریب ہیں غربت بہت ہے یہاں پہ یہ ان کے بازار کا حال دیکھ لیں کہ کیسے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں غربت بہت ہے یہاں پہ بہت مشکل سے زندگی گزارا کرتے ہیں ابھی ہم شہر پہنچ چکے ہیں یہاں سے کوئی شاپنگ لینا چاہیں گے شاپ سے بسکٹ وغیرہ کولڈ ڈرنک ایسی چیزیں لیں گے تاکہ آگے مجھے پرابلم یہ ابھی ہم آئے ایک شاپ ہے یہاں سے کچھ چیز سامان وغیرہ لیتے ہیں تاکہ آگے پارک میں جا رہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سامان نہ ملے ہمیں یہ شاپ ہے ये हमारे यहां पे एक भाई हैं इंडियन इनका नाम मनीष है ये यहां पे इनकी शॉप है ये مارکوں ये जी भाई यहाँ से ये कोई मराज तो नहीं होगा ये है जी की कांगलीस यहां पर महेश भाई की शॉप टॉपें खड़ा है कोल्ड ड्रिंक पी रहा है नाम है जी उसका یہ بھی ہم نے ابھی سامان پک کر لیے تو ابھی ہم ان شاء جائیں گے یہاں سے یہ سامان لے رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں یہ بات میں جا کر آپ لائک کریں اور دوسرے